Moi vaan, ja oikein hyvää alkavaa vuotta. Tänään Lehtori Virtanen onkin taas kokeilun paikassa. Tuo valtioneuvoston kanslian ja Motivan sparraava kokeiluhanke, jossa näitä pieniä digisote-kokeiluita viedään sitten ideasta käytäntöön. Ja mulla siellä on kaksi idea-aihiota. Toinen on 360 ympäristöjen käyttö osana terveysalan henkilöstöperehdyttämistä ja toinen on 360 ympäristöt potilasohjauksen tukena. Ja koska sama tekniikka koskee molempia, niin tämä pätkä nyt sitten myöskin näitä molempia ja niiden taustalla olevaa tekniikkaa valottaa. Viimeksi kun kokeilupaikassa tavattiin paikan päällä, niin mietittiin tätä neliportaista vaikuttavuusketjua ja siitä, että miten nämä kokeilut sitten siihen ajatuksen sijoittuvat ja lähdettiin siellä siitä ajatuksesta, että mennään vaikuttavuus edellä ja tutkitaan ensin sitä, että mikä merkitys täällä on ympäröivälle yhteiskunnalle ja ehkä koko maailmalle ja ä, lähialueelle ja näin poispäin. Sen sijaan, että oltais menty sieltä alaportaalta ylöspäin niin kuin tosi usein tapana on mennä. Et mietitään ensin niitä panoksia, sitten mietitään niitä, niitä tekoja ja sen kautta sitten saavutetaan vaikutuksia ja vaikuttavuutta. Ja tokihan päin on pakko mennä ja varsinkin kun ollaan luomassa uutta, niin se tekniikka muodostaa jonkunlaisen palikan sinne pohjalle. Että pitää olla hallussa se välineistö, millästästä tästä hommaa lähtee tekemään. Ja mulla on ollut tässä joulutauko, vapaa jonka aikana olen tehty tähän 360 tekniikkaa ja siihen välineistöön vähän perehtyä ja vähän testailla. Ja nyt vähän avaan sitten tässä, että miten tätä hommaa sinäkin voit lähteä tekemään. Aika matalan kynnyksen tekniikkaa. Tietysti vaatii jonkun verran hankintoja, jotta pääsee liikkeelle. 360 kuvaamiseen olen nyt valinnut tän Insta360 ONE kameran. Action kamera, joka tekee stilpanorama panoramakuvia ja sitten 4K videota. Pieni, pieni puikelokamera, mikä tuollaisilla kalansilmäobjektiiveillä kuvaa molempiin suuntiin. Ja tätä voi käyttää kuin itsenäisenä kamerana selfie SelfieCampin päässä, kädellä, millä tahansa laukasimesta painamalla tai sitten niin, että se voi yhdistää mobiililaitteeseen, puhelimeen, tablettiin ja tehdä siitä sitten samalla myöskin semmosen videokuvaeditorin, jolla sitten ne kuvat voi suoraan vaikka sosiaaliseen mediaan sitten helposti jakaa. Ja se kamera menee kiinni tuohon puhelimeen ja avaa sitten sen editoriohjelman. Ei edelleen välttämättä mun tarkoitukseen kauhean kätevä kuvata kädellä, sopii vapaa aikaa ja tommoseen kevyen kuvaamiseen, mutta minä tarvitsen siihen sitten tällaista tripodialustaa, millä sen saa sitten haluamansa paikkaan, missä niitä kuvia on tarkoitus ottaa. Ja, ja tähän nyt käy ihan mikä tahansa tripodi sattuu käsillä olemaan. Ja kamera siihen ja sitten 360 kuva, kuva tai video päälle ja itse sitten joko kuvaa tai ajasti laukasimella niin, että itse ehti kuvasta poistua. Sen lisäksi tähän kuvausolosuhteisiin, ainakin näillä valotusolosuhteilla aika tärkeä juttu on toi valo, että saadaan kunnollisia hyvälaatuisia kuvia, niin mä monesti käytän tässä kamerakuvaussetissä, mitä tässäkin käytän, niin olisikin tällaista lisää pientä lisää valoa ja näitä voi sitten jalustoihin kiinnitellä tai tämä malli on, voi vaikka sitten olla jonkun kuvausassistentin kädessä jos se sitten omassa toisella ja toisella sitten sitä 360 kuvaa. Toki sitten jos itse ja kuvassa näkyy nämä kaikki hilut kädessä, niin kaikki mitä käsissä on, niin myöskin siellä loppukuvaan tulee, jos ei sitä sittenkään muokkaile. Sen lisäksi, että kun valotus on tärkeä, niin ehkä vieläkin tärkeämpi on se, että ääni kuuluu hyvin. Ja käytän aina kaikissa videoissa erillistä mikrofonia. Eli nyt teki tällaista Roden kaulusmikrofonia, mikä 6 metriä pitkällä piuhalla sallii sitten sen kuvaussevin olemisen vähän kauempana. Ja niitä sitten Roden Lavalier-mikkejä ja sitten näitä pitkiä kaapeleitä edullisesti voi hankkia. Ja tällaisella setillä lähtisin sitten sitä kuvaa tekemään tai 360 videota. Sen jälkeen kun on ne kuvat tai videot olemassa, niin sen jälkeen tarvitaan vielä sitten kuvaeditori, videoeditori, jossa ne voidaan sitten tällaisiksi toiminnallisiksi kokonaisuuksiksi muuttaa ja ja minä käytän tässä projektissa nyt sellaista sovellusta kuin ThingLink, vuosilisenssillinen tuote, jossa täydellä lisenssillä saa tehdä monenlaisia juttuja. Näitä 360-kuvia myös tavallisia valokuvia ja muuhun kevyempään käyttöön on ilmaisia versioita. Ja siellä sitten nämä otetut kuvat yhdistetään siihen haluttuun sisältöön ja erilaisia perehdytysympäristöjä voidaan eri tarkoituksia aika helposti tehdä. Ja mulla nyt vasta sitten näitä testiversioita. Työ jatkuu lähiviikkojen aikana sitten tuonne klinikkaan ja oikeisiin autenttisiin ympäristöihin, missä sitten saadaan ne kuvat ja sisällötuotanto voi tosissaan alkaa. Eli ei muuta. Täällä paketilla on eteenpäin ja pysy kanavalla, niin näet ja kuulet, mitä tapahtuu seuraavaksi. Se on moi!